Hei! Tervetuloa kaikki ja lämpimästi tervetuloa Siviksen ja SOSTEn yhteistyössä toteutettavaan yhdistyslakimuutokset pähkinäkuoressa webinaariin. Minä olen Annika Tahvanainen ja toimin täällä Siviksessä järjestöosaamisen asiantuntijana. Ja Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen järjestöjen oppilaitos. Meillä on 80 jäsenjärjestöä ja yhdessä heidän kanssa toteutamme aikuis- koulutusta, kaikenlaista kulttuuritoimintaa ja muuta vapaata sivistystyötä. Ja kaikki tämä edistää aktiivista kansalaisuutta, vapaaehtoistyötä ja myös vahvistaa järjestöjen elinvoimaisuutta ja tukee demokraattista yhteiskuntaa. Vuosittain järjestämme itse noin 80 koulutusta ja ne on suunnattu järjestöjen työntekijöille, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille. Mutta suurimman osa meidän koulutuksista, niitä on melkein 6000, järjestämme yhdessä järjest jäsenjärjestömme kanssa. Eli, eli tosi laaja-alaisesti laaja tavoitamme erilaisia ihmisiä, melkein miljoonaa suomalaista meidän jäsenjärjestömme kautta. Siviksen toimintaa ylläpitää opintotoiminnan keskusliittyen. Sitä valvoo opetus- ja kulttuuriministeriö opetus ja opetushallitus. Niin kuin sanoin tuossa alussa, niin käydään tässä alussa vielä läpi vähän ää, tota, noin käytännön asioita. Eli kun teitä on noin, noin runsaislukuisesti meidän iloksemme lähteneet tänään liikkeelle, niin meitäkin on täällä Siviksessä mun lisäksi kolme muuta varmistavassa just sitä, että webinaari sujuu kaikilta osin mukavasti. Eli käydään tässä alussa ne käytännön asiat läpi ja esittelen samalla vähän mun kollegoja, ketkä, ketkä meitä täällä on Eli te voitte webinaarin aikana käyttää tuota Q&A-painiketta, mitä löytyy tuolta sivun alalaidasta, jos te haluatte laittaa, esittää kysymyksiä kouluttajalle liittyen tähän webinaarin sisältöön. Ja jos te, teillä on tarve kysyä jotain tekniikkaa liittyvää tai käydä keskustelua muiden osallistujien kanssa, niin myös sieltä alapalkista löytyy tuo chat-painike, eli sitä kautta pääsee toimimaan. Heidän mikrofonit ja kamerat eivät ole tänään käytössä juuri sen takia, että meitä on niin monta täällä. Mutta tota noin, pärjäämme kyllä luultavasti hyvin, hyvin kuitenkin noiden kysymysten kautta. Ja mun kollega Anu Töllö on webinaarin aikana teknisenä tukena. Ja Heidi Ristolainen ja Johanna Tuomi seuraavat tuolla Q&A-osiossa noiden, noiden kysymysten kertymistä sinne. Ja nostamme sitten ne kysymykset, joita niistä... Ää, Kouluttajalle webinaarin lopussa. Mutta tota yhdistyslaki-webinaari. Eihän se voisi olla ajankohtaisempi kuin mitä se on tällä hetkellä. Eli eduskunta hyväksyi silloin 13. .1. Lain yhdistyslain muuttamisesta. Ja meillä on meidän iloksemme, niin saatiin sostesta Patrik Metsätähti. Hän toimii siellä sostessa lakimiehenä ja neuvojärjestö ja kaikenlaisissa juridisissa kysymyksissä töikseen. Ja hän on ollut mukana myös siellä oikeusministeriön asettamassa yhdistyslakimuutosta valmistelevassa työryhmässä jäsenenä. Eli hyvin on niin meillä sisäpiiritietoa tänään nyt liikkeellä. Ja hän kertoo meille niin viime vuonna voimaan astuneen lakimuutoksesta kuin se, lakimuutos, mikä on siellä nyt pian tulossa ja astuu voimaan ihan tässä lähiaikoina, että millaisia muutoksia sieltä kulman takana on tulosakkaan. Eli lämpimästi tervetuloa, Patrik, Annas puheenvuoron sulle ja toivotan kaikille osallistujille oikein antoisaa webinaaria. Lopetan vielä ja jaon tuossa, niin Patrik pääsee. pääsee vauhtiin, ole hyvä. Kiitos. Katsotaan nyt ensin. Esitys nyt näkyy ilmeisesti Näkyy hyvin, kiitos. Ja tosiaan huomenta vaan munkin puolestani. Olen Patrick Metsätähtiä tosiaan Sostessa, Sostessa, työskentelen lakimiehenä. Kiitoksia taas Sivikselle kutsusta tulla tähän teidän seminaariin tai webinaariin näitä yhdistyslain muutoksia esittämään. Niin kuin Annika tuossa sanoikin, hyvin ajankohtaisesta aiheesta. aiheesta on kyse. Näitä on nyt oikeastaan koko tämän, tämän hallituskauden aikana siellä ministeriössä väännetty ja valmisteltu ja ministeriön työryhmissä, on on itsekin osallistunut tosiaan. Ja, ja, ja Nyt se työ on sitten pikkuhiljaa tältä erään saavuttanut matkan Pään, eli sieltä rupeaa eduskunnasta ja presidentin kansliasta. Nyt sitten pikkuhiljaa olla tullut ulos sitä valmista lainsäädäntöä. Käyn tässä, tässä esityksessä nyt, nyt tosiaan sen, sen osan yhdistyslaista, mikä on, mikä on nyt muuttunut ja ihan lähiaikoina tosiaan mu muuttumassa. En, käyt sen enempää niitä, niitä osia, mitkä, mitkä nyt siellä valmistelussa sitten jäi sinne ministeriön pöydälle, eli monetkin noista ehkä tota noin, niin valmistelun aikana eniten keskustelua herättäneistä alatteista, kuten se toimintaryhmälaki, yhdistyslain toimitusjohtajasäännös, fusiosäännökset. Jäi nyt sitten toistaiseksi, toistaiseksi sinne ministeriön pöydälle, eikä niitä olla nyt sitten ainakaan tämän hallituskauden aikana enää, en, enää edistämässä. edistämässä. Vähän vielä tuosta valmistelusta. Tosiaan, tuo yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla työryhmä ryhmä nimettiin ja sen Työskentely käynnistettiin jo tuossa edellisen hallituskauden ka, kauden aikan, aikana. Siinä oli tosiaan sitä työryhmää johti, oikeusministeri, olen lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen. Ja Jyrkihän on, on ihan johtava, johtava huippuasiantuntija Suomessa yhteisöoikeuden alalla on aiemmin johtanut asunto ja ja lain valmisteluja muun muassa lisäksi Jyrki on eräänlainen pioneeri tämmöisessä osallistavassa lainvalmistelussa Suomessa. Suomessa ja niinpä tässäkin työryhmässä oli kyllä tosi monipuolisesti niin liikuntajärjestöt, nuorisojärjestöt kuin osallistettu itse tähän työryhmään, mutta myös sitten, sitten meidän. Liittojen, liittojen välityksellä järjestettiin useita työpajoja, keskustelutilaisuuksia. Esimerkiksi Sosten jäsenistölle, Olympiakomitean jäsenistölle erikseen järjestettiin näitä webinaarityyppisiä työpajoja, joissa työpajoja, sitä palautetta sieltä ikään kuin ruohonjuuritasolta sitten kerättiin. kerättiin. Ja myös tuolla 2019 oli. Olin netissä oikeusministeriön sivujen kautta, kautta ihan kaikille kansalaisille avoin, avoin keskustelupalsta, palsta, missä kerättiin sitä palautetta, palautetta kansalaiskentältä, että millaisia ongelmia yhdistyslainsäädäntöön liittyy, millaisia mahdollisia esteitä tai, tai hidasteita. Hidasteita pidäkkeitä liittyy, liittyy tämmöisen yhteisöllisen kansalaistoiminnan pyörittämiseen ja aloittamiseen. Tämän työryhmän toimeksianto Antona noin pähkinäkuoressa oli, oli laatia lainsäädäntöehdotuksia, millä helpotettaisiin kansalaistoiminnan toteuttamista, mahdollisesti sitä kansalaistoiminnan yhteisöllisen kansalaistoiminnan käynnistämisen kynnyksiä, mikäli niitä nyt voi lainsäädännön keinoin kovinkaan paljon madaltaa. Ja, ja 21 keväällä, keväällä julkaistiin, julkaistiin se työryhmä mietintö, missä ehdotettiin useita, useita uudistuksia yhdistyslaki plus sitten tätä lakia. No, noin väliaikaiset poikkeamislait, mitkä meillä oli koronan takia 20-22, valmisteltiin myös, ainakin suureksi osaksi, tuon työryhmän, työryhmän työskentelyn yhteydessä. yhteydessä. Eli me tarvittiin silloin 20 k nopeasti yhteisön lakeihin muutoksia, jotta mahdollistettiin, mahdollistettiin Yhdistyksille ja muillekin yhteisöille niiden sääntömääräisten kokousten, vuosikokousten pitäminen etäyhteyksien varassa, koska tietenkin pyrittiin, pyrittiin silloin varsinkin epidemian alkuaikoina, aikoina kaiken keinoin välttämään sitä, että, että suuri joukko ihmisiä kokoontuisi samoihin tiloihin. tiloihin vaikkapa yhdistyksen kokouksiin tai yhtiökokouksiin. Tosiaan sitten nämä yhdistyslain muutokset. Ensimmäiset muutokset käsiteltiin jo viime keväänä ja ne tuli voimaakin, voimaakin heinäkuun alussa, alussa 2022. Ne piti sisällään, sisällään pääosin juuri tämän etäosallistumissääntelyn. Sitten tämä toinen osa Osa on nyt ollut käsittelyssä tässä vuodenvaihteen tienoilla jo loppuvuodesta ja en nyt tarkastanut, oliko se siellä presidentin kanslia vahvistettavana eilen tai tänään, mutta oikeusministeriöstä lähettivät tiistaina, tiistaina viestin, että näin sen on tarkoitus olla ja sen on tarkoitus tulla tämän toisen osan voimaa sitten kahdeksas päivä helmikuuta alkaen, eli vajaan parin viikon päästä mennään sitten ensin näihin uudistuksiin, mitkä tuli voimaan, voimaan tosiaan viime, viime heinäkuussa kuussa. Eli tämä etäosallistuminen siellä oli ikään kuin jutun, jutun piivinä etäosallistuminen tämmöisiin hybridikokouksiin on nykyään yhdistyksissä lähtökohtaisesti aina mahdollista, mahdollista yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksellä, ellei sitä ole erikseen siellä päälleissa rajoitettu tai kielletty. Kun aikaisempi lähtökohta oli se, että, että, että ne oli tavallaan niin kuin, niin lain puolesta sallittuja nämä etäkokoukset ainoastaan silloin, silloin, jos yhdistys oli säännöissään niistä määrännyt. Eli nykyään ei tarvitse enää säännöissä mitään määrätä, jos haluaa tämmöisiä hybridikokouksia järjestää ja, ja tarjota jäsenistölle myös etäosallistumismahdollisuuden. Tähän ei sinänsä ole uutta, että tosiaan noiden väliaikaisten poikkeamislakien nojalla, nojalla oikeustila on ollut tämä, tämä jo sieltä kevästä 2020 lähtien, lähtien, mutta nyt se on siis myös pysyvän lainsäädännön mukainen lähtökohta. Lisäksi yhdistyksen kokous tai hallitus voi päättää, että etänä voi käyttää vain osaa noista jäsenen oikeuksista ennen yhdistyksen kokousta tai kokouksen aikana. Eli ei tarvi aina olla täydet, täydet jäsenoikeudet käytettävissä etäyhteyksin, jos ne kuitenkin on käytettävissä, käytettävissä siten, että jäsen osallistuu, osallistuu kokoukseen paikan päällä. Eli näillä niin sanotulla täydentävillä etäosallistumiskeinoilla voidaan tarjota Tarjota esimerkiksi joku ennakkoäänestysmahdollisuus kokouksessa käsiteltäviin asioihin tai joihinkin niistä, niistä. tai sitten voidaan järjestää se kokous esimerkiksi silleen, että, että, että, että jäsenillä on mahdollisuus vaikka, vaikka vaan seurata sitä kokousta, mutta ei käyttää puheenvuoroja tai, tai välttämättä edes äänestää siellä kokouksessa tai jos niitä kokouksia nyt, niin kuin tällaisten Zoomien ja muiden videoneuvotteluvälineiden ö, a, a, avulla, a, avulla sitä etäosallistumista tarjoaa, niin, niin ei silloin yleensä ole, ole niin kuin perusteita tai, tai syytä tietty, tietty hirveästi niitä rajoittaakaan, kun puheenvuorot voidaan näiden kautta kuulla ja voidaan myös pitää puheenvuoroja. Ja, ja, ja, ja yleensä äänestyksetkin on hoidettavissa näiden kautta. Voi tietysti olla jotain poikkeuksia, mutta että se on hallituksen harkittavissa sitten lähtökohtaisesti aina, että, että missä muodossa niitä etäosallistumismahdollisuuksia tarjotaan. tarjotaan tarjotaanko täydet, täydet oikeu, oikeudet vai, vai jotenkin rajoitetusti? Se säädettää tätä etäosallistumista koskien, että se osallistumisoikeus ja ääntenlaskennon oikeellisuus on voitava selvittää vastaaviin menettelyyn kuin, kuin tämmöisessä tavanomaisessa läsnäolokokouksessa. Tuohon nyt ei, ei kannata varmaan liikaa, liikaa esimerkiksi tuon osallistumisoikeuden oikeellisuuden selvittämiseen niin kiinnitty kiinnittyy tai juuttua, eihän meillä yleensä ainakaan pienemmissä järjestöissä järjestöissä. Ensinnäkin ihmiset tuntee toisensa aika pitkälti ja, ja vaikka ei tuntiskaan, niin, niin voidaan yleensä luottaa siihen, että ihmiset ovat niitä, joita kertovat olevansa, eli ei siellä paikan päällä pidettävissä kokouksissakaan usein mitä henkilöllisyystodistuksia tarkistetaan, niin ei niitä silloin tarvitse tietty etäosallistujien kanssa osalta tarkistaa. Tai jos tarkistetaan, niin sitten on syytä tarkistaa myös etäosallistujilta. No, tämä etäkokous, tämä kokous paikkaa pidettävä, pidettävä kokous on ihan uusi, uusi ikä kuin instituutio yhdistyslaki. Eli tämmöiset ei periaatteessa ollut mahdollisia edes noiden väliaikaisten poikkeamislakien nojalla, vaan niidenkin aikana pidetyissä kokouksissa. Kokouksissa kuitenkin laki edellytti sitä, että kokouksille ilmoitetaan aika ja paikka. paikka. Käytännössä toki pidettiin paljonkin teidänkin järjestöt varmaan pitäneet, pitäneet täysin etänä myös niitä lakisääteisiä tai säätömääräisiä kokouksia esimerkiksi sillä tavalla, että on jäsenistön kanssa etukäteen sovittu, ettei kukaan sinne paikan päälle osallistu, osallistu. tai sitten käytettiin sitä väliaikaisten poikkeamislakien mahdollistamaa sitovan ennakkoilmoittautumisen työkalua. Mutta jos näitä ilman kokouspaikkaa pidettäviä kokouksia haluaa alkaa järjestämään, niin siitä pitää ottaa määräykset sinne sääntöihin. Ja nämä myös edellyttää sitä, että jäsenillä on käytössä kaikki, kaikki tämmöisen perinteisen läsnäolon palaverin osallistumiskeinot. Eli toisin sanoen pitää voida kuulla ne puheenvuorot, pitää voida pitää puheenvuoroja, pitää voida äänestää. äänestää. Joo, joo. Eli käytännössä edellyttää just. just tämmöisten videoneuvottelujärjestelmien järjestelmien käyttämistä luultavasti luultavasti. Ja hallitus lähtökohtaisesti aina vastaa niistä kokouksen järjestelyssä Eli niitä yhdistyksen sääntö johon satuttu, satuttu sitten laatimaan sellaisiksi, että niissä suoraan määrätään esimerkiksi että kokoukset on pidettävä tämmöisinä sataprosenttisina etäkokouksina. Sellaiset määräykset nyt varmaan tulee olemaan aika harvinaisia, silloin hallitus, hallitus yleensä voi, voi niin kuin har, harkita jäsenisten mukaan, mutta tietysti myös kokouksessa käsiteltäviä asioiden mukaan sen, että missä muodossa se kokous pidetään. Pidetäänkö perinteisenä läsnäolokokouksena, hybridikokouksena vai sitten tämmöisenä sataprosenttisena etäkokouksena, mikäli ne säännöt sellaisen salliin. Tosiaan tässä sitovassa ennakkoilmoittautumisessa tämäkin oli jo niissä väliaikaisissa poikkeamislaissa, eli voidaan edellyttää jäseniltä Jäseniltä ennakkoon ilmoittautumista kokoukseen sen osallistumisoikeuden ehtona. Väliaikaisessa poikkeamislaissa se oli mahdollista, mahdollista aina hallituksen päätöksellä, päätöksellä mutta nyt sitten jatkossa, jos näitä halutaan käyttää, käyttää niin siitä täytyy määrätä, määrätä sitä ennakko. Ilmoittautumisen vaatimisen mahdollisuudesta siellä yhdistyksen säännöissä. Ja, ja tosiaan on, on sitten, jos se on siellä säännöissä mahdollistettu, niin siitä on a, a, aina myös mainittava kuitenkin siellä kokouskutsussa, kutsussa mikäli sitä ennakkoilmoittautumista vaaditaan. vaaditaan. Ja silloin kun tämmöistä sitovaa ennakkoilmoittautumista vaaditaan, niin Kokouskutsuaika lasketaan siitä viimeisestä ilmoittautumispäivästä, eli kun meillä yhdistyksen säännöissä, säännöissä pitää olla, olla lain mukaan määriteltynä se kutsuaika, aika, niin, niin jos se yhdistyksen sääntöjen mukainen kutsuaika on vaikka sellainen, että, että kutsut lähetetään kuukautta, kuukautta, viimeistään kuukautta ennen kokousta ja jos sitten sitten käytetään tätä sitovaa ennakkoilmoittautumista niin, että, että vaaditaan ne, ne ennakkoilmoittautumiset esimerkiksi viikko ennen kokousta, niin silloin se kuukaus lasketaan siitä, siitä, niin kuin, niin kuin, siitä viimeisestä ennakkoilmoittautumispäivästä, eli toisin sanoen se kutsuaika on silloin se kuukausi plus viikko. Sitten siellä on vielä tuommoinen määräys, että, että jäsenellä on oikeus osallistua siihen yhdistyksen kokoukseen ainoastaan etänä, mikä on, mikäli on sillä tavoin ilmoittautunut osallistuvansa. Ja mikäli siellä kutsussa on tosiaan mainittu myös tästä osallistumistavan sitovuudesta. No äänestys- ja vaalijärjestyksistä sen verran, että... että Toisin kuin aikaisemman yhdistyslaajan aikaa, niin enää yhdistyslaki ei edellytä erillistä äänestys- ja vaalijärjestystä, vaan, vaan niin kuin, niin kuin mikäli yhdistys käyttää näitä osallistumis- ja kokousmahdollisuuksia, eli äänestys- ja vaalijärjestys on nykyään oltava ainoastaan tilanteessa, että yhdistyksellä on käytössä nämä jäsen- ja liittoäänestykset Eli nämä jäsen- ja liittoäänestykset on näitä, näitä kokouksista erillisiä, erillisiä tilaisuuksia yleensä jotain postiäänestyksiä tai, tai vasta, vastaavia, joiden, joiden käyttöala on rajoitettu. Ne ei saa koskea mitään yhdistyslain 23 pykälän mukaisia asioita. asioita. Ja, ja, ja. Ja siellä säännöissä pitää olla myös määrättynä se, että mitä asioita ne sitten voi koskea. koskea. Eli siellä Yhdistyslan 23 pykälässä on, on muistaakseni kuusikohtainen lista. Siellä on muun mm. muassa nämä sääntömuutokset, tilinpäätöksen vahvistamiset, hallituksen ja tilintarkastajan valinnat, valinnat kiinteistön myymiset, myymiset, yhdistyksen purkamiset. Niistä asioista ei saa koskaan päättää päättää nykyisen lain mukaan jäsen- tai liittoäänestyksellä. Ja Tosiaan vaikea tällaista äänestys- ja vaalijärjestys tarvii ollakaan enää, enää niin kuitenkin se yhdistyksen hallituksen on, on velvollisuus pyrkiä varmistamaan se, että että kaikilla yhdistyksen jäsenillä on, on riittävä tieto siitä, että, että miten se etäosallistuminen sitten tapahtuu, miten he voivat niitä jäsenoikeuksiaan etänä käyttää. Eli sinne kutsuun, kutsun kokouskutsuun on liitettävä riittävä informaatio sitä koskien. Pienet muutokset tehtiin tuonne yksimielispäätöksentekoon koskevaan kohtaa ja myös tuohon suhteellisen vaalin toimittamista koskevaan kohtaan. Eli kun tuo yksimielinen päätöksenteko aikaisemman lain, lain mukaan se 17 pykälän viimeinen momentti määrässä, että jäsenet voi yksimielisinä päättää yhdistyksen kokoukselle kuuluvasta asiasta. Niin, niin nyt ne voi yksimielisenä päättää siitä, että päätös tehdään kokousta pitämättä. Mutta niin kuin sitten se itse, itse päätös voi olla, tai sen itse päätöksen ei tarvi olla, olla yksimielinen. Ylipäätään nämä yksimielinen päätöksenteko nyt tulee aika harvoin isommissa ja vanhemmissa järjestöissä kyseeseen senkään takia, että että, että ne edellyttää, edellyttää tosiaan jokaisen jäsenen aktiivista osallistumista ja allekirjoittamista. allekirjoittamista ja se on usein, usein isommissa ja vanhemmissa järjestöissä, yhdistyksissä hankala, hankalaa sitten, sitten tavoittaa sitä koko jäsenistöä ja saada kerättyä niiden kaikkien, kaikkien allekirjoitukset. Ja tosiaan no, suhteelliset vaalit tai aiempi yhdistyslaki edellytti sitä, että suhteelliset vaalit järjestetään aina suljetuin lipui nyt säännöissä voidaan määrätä, määrätä että, että ne voidaan toteuttaa myös avoimella äänestyksellä. Yes. Siinä oli nämä tota, noin, etäosallistumista tai ensimmäistä paketti koskevat uudistukset. voi tässä vaiheessa vaikka tsiikaa vähän noita kysymyksiä. Pienestä vanhempain yhdistyksestä kysymys, voiko vuosikokouksen järjestää etänä ilman kokouspaikkaa? Seuraavan säännön puolesta yhdistyksen kokousta ja hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen voi osallistua ei kyllä niin kuin nämä vanhat säännöt, kun meillä ei ole aikaisemmin edes yhdistyslaissa ollut tällaista mahdollisuutta, ja tämäkin sääntömääräys on varmasti vanhan lain aikaan, aikaan sinne sääntöihin tehty, niin kyllä mä katsoisin, että. että näiden etäkokousten järjestäminen edellyttää sääntöjen muuttamista ja sitä, että siellä säännöissä ilmaistaan. Nimenomaan se, että se kokous voidaan pitää ilman kokouspaikkaa. Että nämä vanhanlainaiset maininnat etäosallistumisesta viittaa vain siihen, että voi osallistua myös etänä, mutta että se kokoukset kuitenkin järjestetään siten, että niille on kutsussa ilmoitettu aika ja paikka. Mitä asioita voi rajoittaa etäosallistumisessa? Tosiaan ei, sitä ei ole mitenkään tyhjentävästi määritelty, mutta kun jäsenen oikeukset nyt lähtökohtaisesti kokoukseen liittyvät oikeudet ja otellaan siihen osallistumisoikeuteen, puheoikeuteen ja äänioikeuteen, oikeuteen, niin niitä puhe- ja äänioikeutta voi, voi rajoittaa. Eli voidaan rajoittaa, että se, mitä osallistuja, ei voi osallistua äänestyksiin tai ei voi pitää puheenvuoroja. Vuoroja. Eli voi olla vaikka silleen, että se kokous, kokous pidetään ikään kuin, että et, käytännössä se on täysin tämmöinen perinteinen läsnäolokokous, mutta että sitten yhdistyksellä on vaikka joku striimi nettisivuilla siitä kokouksesta, missä sitä voi katsoa ja kuulla ne muiden puheenvuorot, mutta ei voi sitten itse sen aktiivisemmin osallistua. Voiko olla riskejä esimerkiksi luottamuksellisten tietojen leviämisestä? Voi, voi varmasti, varmasti olla, mutta niinhän se on jäsenkokouksissa. Niin kuin, niin kuin muutenkin, että, että en mä tiedä että, että onko kasvaako ne riskit sitten merkittävästi, merkittävästi siitä, niin kuin, niin kuin varmaan tapauksesta riippuen, riippuen. mutta et aina kannattaa kuitenkin huomioida se, mitä asioita siellä, siellä kokouksessa myös käsitellään ja missä muodossa. ei niin kuin Kaikesta salassa pidettävästä materiaalista jäsenillä ei ylipäätään ole oikeutta mitenkään lainojalla saada tietoa, eikä ole aina myöskään tarvetta saada tietoa. Mutta en tuohon osaa tähän hätään niin sen Mutta joo, Näitä on tullut aika paljon tuohon, niin menen tässä esityksessä nyt eteenpäin. Katsotaan sitten vielä lopuksi, lopuksi niitä, mitä keritään. Eli tosiaan tämä toinen toine osio, noin äsken käydyt säännökset on olleet nyt jo yhdistyslaissakin voimassa, voimassa reilun puoli vuotta vuotta ja näin nyt, nyt tässä seuraavana tulevat täydökset Ne astuu voimaan, voimaan kahdeksas päivä helmikuuta, mitä todennäköisemmin. Ja sitten tota, siellä on se kevyemmän tilinpidon malli koskeva säännössä. Sitä se tulee sovellettavaksi sitten aikaisintaan tämän vuoden heinäkuussa alkavasta tilikaudesta lähtien tai sitä on mahdollista soveltaa siitä lähtien. Se on näistä säännöksistä vielä sanottava, että tosiaan nämä kaikki tarjoavat vain mahdollisuuksia. Yhdisty... ei sisältänyt tämä uudistus mitään niin kuin sitovaa uutta lainsäädäntöä. Eli yhdistysten ei tarvitse muuttaa toiminnassaan mitään, ei tarvitse muuttaa säännöissään mitään. Mutta ne voivat niin tehdä, mikäli haluavat ottaa näitä uusia työkaluja käyttöönsä. Jes. Sitten tuota. Tää päätösvallan delegointi ensimmäisenä asiana. että Eli hallitus voi valtuuttaa jatkossa päättämään jäseneksi ottamisesta jonkun alaisensa toimijan tai jonkun ulkopuolisenkin toimijan, mikäli siitä yhdistyksen säännöissä siitä mahdollisuudesta määrätään. Eli sinne on lisätty, lisätty tähän jäsenten hyväksymistä koskevaan pykälään tuommoinen kohta, että säännöissä voidaan myös määrätä, että hallitus päättää jäsenten hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä jolloin se itse päätöksenteko voidaan ulkoistaa esimerkiksi sille toiminnanjohtajalle tai sitten esimerkiksi sille keskitetyn jäsenrekisterin ylläpitäjälle. Että tähän, asti, tähän asti näin ei ole, vaikka näin on paljonkin käytännössä toimittu, niin ei periaatteessa laki ole mahdollistanut, mahdollistanut tällaista toimin, toimintaa mutta just epävirallisessa yhdistyskäytännössä on kuitenkin paljonkin ollut, ollut sellaista käytäntöä, että hallitukset on toimineet, toimineet vähän niin kuin kumileimasimena näissä hyväksymispäätöksissä, päätöksissä. että tosiasiassa ne hyväksymispäätökset on tehty jo siellä olemassa portaassa, vaikka, vaikka sen nettisivujen moderaattorin To, toimesta, joka hallinnoi niitä nettisivujen jäsenhakemuslomakkeita. Lomakkeita, niin on voitu jo niin kuin siinä sen käsittelyyhteydessä ikään kuin antaa sille hakijalle kaikki, kaikki jäsenoikeudet ja jäsenedut edut käyttöön ja sitten vain jälkikäteen jälkikäteen tosiaan kumileimattu siellä hallituksessa tai on se saattanut monessa yhdistyksessä kokonaan unohtuakin se, että ne, kokona että ne pitäisi siellä hallituksessa hyväksyttää. Ja tosiaan eroilmoituksen vastaanottamisen voi delegoida ihan ilman mitään erillistä sääntömääräistäkin jatkossa. Tämä on ollut aika sellainen ikään. Kuin tiu muodoltaan tiukka tai eroilmoitusten vastaanottamista koskeva säännös, kun siellä säädetään, että se eroilmoitus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai sitten ilmoitettava siellä vuosikokouksessa tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Tässäkin epävirallisessa yhdistyskäytännössä on varmasti ollut paljon sitä käytäntöä. Että ei olla oltu niin tarkkoja sen eroilmoituksen kirjallisuuden vaatimuksen suhteen tai senkään suhteen, että kenelle se nyt on osoitettu. Eli vähän niin kuin, niin kuin saatetaan tai saatettiin yhdistyslaki vastaamaan jo, jo vallitsevia käytäntöjä. Tämän tähän muutoksia tähän jäsenten erottamistoimivaltaan ei tule, eli sitä jäsenten erottamista, toimivaltaa ei voi jatkossakaan delegoida hallitusta alemmalle tasolle. Yhdistyslain lähtökohta on se, että jäsenten erottamisessa, erottamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa, mutta, mutta se voidaan delegoida säännöillä sinne hallitukselle. Te tosiaan tuosta jo aiemmin mainittu, jä, mainitusta jäsen- ja liittoäänestyksessä, Eli kun se ei ollut mahdollista missään 23 pykälän mukaisissa asioissa tähän asti, niin nyt se tulee mahdolliseksi hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valintaan. Eli jatkossakin muut 23 pykälän asiat on kiellettyjä päätettäviksi jäsen- ja lihtoäänestyksissä, mutta hallituksen jäsenet voidaan siellä sitten näissäkin valita. valita. Tästä oli jo siellä Marinin hallitusohjelmassa kirjaus. Että erityisesti poliittiset puolueet, puolueet peräänkuuluttanut siellä. Niiden yhdistyskentällä on jo perinteisesti esimerkiksi valtuustojen puheenjohtajaa valittu näillä jäsen kautta liittoäänestyksillä, mutta muita luottamushenkilöitä ei ole, tai hallituksen jäseniä ei ole voitu voitu valita, niin jatkossa varmasti sitten puolueissa valitaan, valitaan näitä hallitusten jäseniäkin öö, näiden keinoin. Hyvin harvinainen päätöksentekomuoto muoto esimerkiksi sote-järjestön kentällä. No sitten on tämä ehkä periaatteellisesti isoin ja kiinnostavin uudistus. uudistus eli tää helpotettu, kevennetty tilinpito. Tätä kevyempää tilinpito-normistoa voidaan siis sovel soveltaa jatkossa, jatkossa niissä yhdistyksissä, joissa liikevaihto on sekä päättyneellä että sitä edeltävällä tota tilikaudella on ollut enintään 30 000 euroa. Tai sitten niissä yhdistyksissä, joiden rekisteröinnistä on alle kaksi vuotta. Eikä ilmeistä, että tämä 30 000 euron raja ylittyisi, ylittyisi kuluvallakaan tilikaudella. Se on myös rajoittana se, että tämä ei tule tätä ei saa soveltaa yhdistyksissä, joissa harjoitetaan liiketoimintaa. Eikä liiketoimintaa harjoittavien yhdistysten osalta verottaja, Verottajan tarpeisiin tarvitaan se kahdenkertainen ki kirjanpito ja kyllä sen katsotaan helpottavan myös sen liiketoiminnan ikään kuin suunnittelua ja seuraamista, seuraamista sillä tavoin, ettei niille ole tarkoituksenmukaista tätä mahdollisuutta sallia. josta tämä kävyempi tilinpito otetaan käyttöön, käyttöön, niin siitä on määrättävä säännöissä. Mutta vaihtoehtoisesti sit voidaan myös päättää siellä yhdistyksen kokouksessa ilman sääntöjen muuttamista, kunhan se yhdistyksen kokouksen päätös, päätös tehdään, tehdään vastaavalla enemmistöllä, joka vaaditaan sääntöjen muuttamiseen. Eli lainojalla se enemmistö on kolme neljäsosaa jäsenistä, mutta, mutta yhdistyksen säännöissä se enemmistövaatimus voi olla jokin muukin. Ja, ja tosiaan tietysti asiasta on mainittava kokous kutsusta, kutsussa, jos tällaisesta tämän kevyemmän tilinpidon käyttöönotosta ollaan yhdistyksen kokouksessa päättämässä. Eli tämä kevyempi tilinpito tarkoittaa termejä sama kuin maksu- tai yksin yksinkertainen Kirjanpito. Tässäkin tietysti tämän tilinpidon tarkoituksena on pitää erillään ne yhdistyksen tulot, menot, varat ja, ja velat, velat esimerkiksi niitä hoitavien, hoitavien henkilöiden varoista, varoista tai muiden organisaatioiden varoista, jotta, jotta sekä jäsenillä, jäsenillä avustuksen tai viranomaisilla on, on niin kuin tämä myös edellyttää sitä, että, että, että näillä intressitahoilla on riittävä mahdollisuus seurata, seurata tätä talouden pitoa tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Eli ne merkitään sinne tilinpitoon kassaperusteisesti aikajärjestyksessä. Sen mukaan kun se raha liikkuu, liikkuu ilman aiheetonta viivytystä, ne on sinne merkattava. Ja kaikista tapahtumista tulee käydä ilmi niiden sisältöjen ajankohta. Tähän on ollut tämä yksinkertainen kirjanpitomalli käytössä käytössä ja tuolla yrittäjillä, joten, joten tähän, tämän tilinpidon tarkoituksiin on olemassa vanhastaan jo valmiita, valmiita kirjanpito-ohjelmistoja, mikä varmasti helpottaa osaltaan tämän käyttöön ottamista. Siellä on sitten erillinen säännös, säännös tuosta säilytysvelvollisuudessa, että tässäkin tilinpidossa, tilinpidossa ne tosi tilinpitoaineisto on säilytettävä. säilytysvelvollisuudessa on, säily, on säädetty kuusi vuotta. Tähän ei liity vastaavaa pakollistilinpäätöstä kuin kahdenkertaisen kirjanpidon pitämisen. mutta, mutta Tämä edellyttää sitä, että se tilinpito, eli ainakin ne tilioitteet on, on jäsenistön nähtävillä vähintään kuukausittain. Jos ne ei ole niiden jäsenten nähtävissä, nähtävillä vähintään ku, kuukausittain, niin sitten vaihtoehtoisesti voidaan laatia tämmöinen vuosilaskelma, joka vastaa, vastaa vähän tämän mallin tilinpäätöstä. Tätä vuosilaskelmaa, sen kaavaa kaavaa laatimistapaa ei ole vielä, vielä tota noin, niin, säädetty. säädetty. Olen itse asiassa pari viikon päästä menossa ministeriön kuulemistilaisuuteen sitä tilaisuutta ennen, ennen he varmaan antaa jonkun luonnoksen, luonnoksen sitten luettavaksi siitä. Eli tästä tullaan tästä tilinpidon kaavasta tai vuosilaskelman kaavasta. Kaavasta säätämää erillisessä asetuksessa, joka tulee, tulee varmasti voimaan sitten ennen sitä, sitä ensi heinäkuuta, jolloin tätä voidaan aikaisintaan alkaa soveltaa. No, ihan pieni muutos tuli sinne hallitusta koskeva yhdistyslain 35 pykälää pykälään tämmöinen lisäys, että hallitus voi päättämänsä menettelyn mukaan tehdä päätöksiä kokouspitämättä, jollei säännöissä toisin määrätä. Ja tämmöinen päätös on sitten, sitten kirjattava, varmennettava ja säilytettävä vastaavasti, kuin kokouspöytä kirjata. Tätä ei erityisesti oikeusministeriö katsoa tarpeelliseksi ikään kuin selventäväksi, oikeustilaa selventäväksi säännökseksi. Sinne oli myös sinne ministeriön suuntaan oli silloin korona-ajan alussa tullut, tullut paljon kysymyksiä ja ihmettelyä, ihmettelyä siitä, että miten tässä nyt voidaan näissä epidemia ollessa hallituksen päätöksenteko järjestää. Eli siellä ei ollut, ollut tietoa, tietoa tai ymmärrystä, y, ymmärrystä siitä, että yhdistyslaki itsessään ei niin hallituksen päätöksentekomenettelyjä ole tähän astikkaan mitenkään määrännyt, määrännyt. Eli hallitukset on voineet aina pitää kokouksensa niin kuin esimerkiksi sähköposti tai kokouksina, jollei sitä sitten nimenomaisesti sitten yhdistyksen omissa säännöissä kielletty, kielletty sellaista kokoustamistapaa tapa Ja jatkossakin, jatkossakin niin kuin, niin kuin jos pidetään, pidetään esimerkiksi sähköpostikokouksia, kokouksia, hallituksen kokoukset sähköpostikokouksena, niin se nyt lienee, lienee lähinnä semmoinen semanttinen ero sitten, että, että katsotaanko se kokous sähköpostikokoukseksi vai katsotaanko se hallituksen sähköpostitse tekemä päätös tämmöiseksi tämän uuden pykälämomentin uuden mukaiseksi ilman kokousta tehdyksi päätökseksi. Että, että, että tässäkin, tässäkin mallissa tietysti on kaikille hallituksen jäsenille pyrittävä varaamaan mahdollisuus osallistua asian käsittelyyn, käsittelyyn, niin kuin sillä puheenjohtajalla on aina velvollisuus pyrkii, pyrkii niin kuin, niin kuin saamaan kaikkien hallituksen jäsenten kanta käsiteltäviin asioihin, asioihin kutsumalla se hallitus yhdenmukaisesti, yhdenmukaisesti koolle. Tässäkin, tässäkin pitää siihen pyrkiä ainoastaan, jossa ihan poikkeuksellisessa tilanteessa voidaan päätöksiä tehdä, tehdä. Sitten, sitten ilman, että kaikille hallituksen jäsenille olisi varattu mahdollisuus kantansa kantansa ilmaista jos johonkin niin henkilön hallituksen jäsenen ei esimerkiksi mitenkään saada yhteyttä, yhteyttä niin sellaisessa tilanteessa tulee kyseessä. No sitten tätä olla viimeinen, toiseksi viimeinen vahingon korvausta koskevan 39 pykälä pykälän, eli hallituksen jäsenten kautta tili- ja toiminnan tarkastajan toimihenkilöiden vahingonkorvaus koskevaan säännökseen, säännökseen tuli nämä kanneajat. Ne aikaisemmin, aikaisemmin ne kanneajat on määritelty ihan yleisen vanhentumislain nojalla. nojalla. Tämä uusi säädös vähän lyhentää sitä kanneaikaa, Kanneaika, että, että nyt, nyt se kanne, hallituksen jäsentä, tilintarkastajaa, toimihenkilö on nostettava viimeistään viidessä vuodessa. Vanhentumislaissa lähtökohta oli se, että on nostettava viimeistään kymmenen vuoden sisällä. Tämä katsottiin tarpeelliseksi sen takia, että siellä muissa yhteisömuodoissa, muodoissa, osakeyhtiölaissa, säätiölaissa on lyhyempi, lyhyempi tämä aika aika ja haluttiin ikään kuin yhden yhdistysten luottamusjohdon vastuu, vastuu muiden yhteisömuotojen luottamusjohdon vastuun kanssa. Eli tässä ajateltu ennen kaikkea tämmöisiä palveluntuottajajärjestöjä, jotka toimii samoilla markkinoilla, muiden yhteisömuotojen, palvelu, muilla yhteisömuodoilla palveluja tuottavia toimijoiden kanssa ja lopuksi sitten vielä pakollisesta loppuselvityskokouksesta luopuminen, luopuminen. eli tähän, tähän asti kun yhdistys on päättänyt purkamisesta yhdistyksen purkamisesta niin siitä on käy, käynnistynyt sitten selvitystila missä hallitus kautta erikseen valitut selvitys miehet selvittää sen yhdistyksen varat ja velat. velat ja hoitaa ne sitten, hoitaa velat ja, ja siirtää jäljelle olevat varat sinne, minne yhdistyksen säännöt säännöt ne siirtämään. Ja siitä sen selvitysmiesten kautta hallituksen selvitystilaan aikaisessa toiminnasta on sitten pitänyt laatia tämmöinen loppuselvitys, minkä tarkastamiseksi on pitänyt vielä kutsua yksi yhdistyksen kokouskoolle. Käytännössä siitä loppuselvityskokouksesta on voitu välttää jo asti sillä, että hallitus on sille, sille purkkamisesta päättävälle kokoukselle esittänyt loppuselvityksen, jonka mukaan yhdistykselle ei ole velkoja, ja myös tämä on voitu välttää sillä, että, että Ollaan katsottu, että, että sen loppuselvityskokouksen pitäminen on tarpeetonta, se yhdistyksen varojen vähäisyys ja muut seikat huomioon eipä niitä kovin, kovin varakkaita järjestöjä yleensä, yleensä puretakkaan, niin, niin, niin, niin varmasti valtaosassa yhdistyksiä on tähän astikin, astikin jo pystytty, pystytty tota noin, se purkaminen. Hoitamaan ilman, että on tätä loppuselvityskokousta pitänyt kutsua koolle. Mutta jatkossa, jatkossa sitä ei tarvitse siis koskaan kutsua koolle, jollei yhdistyksen säännöt sit satu sitä erikseen edellyttämään. Mutta kuten, kuten nykyisenkin, niin näiden selvitysmiesten kautta hallituksen on huolehdittava sit loppuselvityksen säilyttämisessä. Säilyttämisestä vastaavasti kun kun tilinpitoaineiston säilyttämisestä on säädetty ja, ja, ja. jatkossa sitten, sitten on näiden selvitysmiesten kautta hallitusten annettavisen loppuselvitys jäsenten tai muiden intressitahojen, vaikka jonkun velkojan tai sopimuskumppanin nähtäväksi, nähtäväksi pyydettäessä. Joo, siinä. Siinä tuota, noin, niin tämä esitys. pähkinän kuorassa. Jes mahtavaa, Patrick. Mä voisin vielä nostaa tuota QA osiosta joitain kysymyksiä sinulle tässä, tässä lopussa. Olipa valaiseva, valaiseva tuota, noin esitys, mutta käytännön asioista tulee joitain kysymyksiä tuossa. Tuossa puhutaan osiosta, eli esimerkiksi toi, että miten sääntöihin tulee muotoilla delegointi eroilmoitusten vastaanottamisesta muille tahoille? Eli täytyykö puheenjohtajan hallituksen lisäksi sääntöihin merkitty taho nimetä? Ja ehkä myös näihin, no otetaan se vielä, niin jatketaan sitten. Sulla on varmaan suora ei, ei, ei tarvitse, ei eroilmoittaa. Eroilmoitusten vastaanottaminen ei edellyttänyt ylipäätään sääntömuutosta, muutosta, vaan hallitus voi ihan suoraan lainojalla delegoida se eroilmoitusten vastaanottamisen muullekin taholle, taholle. ja sitten ne jäseneksi hyväksymisen toi, toimivaltaa, toimivaltaa, niin ei, ei sitäkään tarvitse sinne sääntöihin määrätä, että kenelle, kenelle se delegoidaan, vaan että, että kunhan se. Hallitus, hallitus määrittelee ne ikään kuin jäseneksi hyväksymisen perusedellytykset, kriteerit, niin sen jälkeen se hyväksymispäätöksen niin kuin se hyväksymispäätöksenteon toimivalta voidaan delegoida niin jollekin ulkoiselle ulkoselle taholle esimerkiksi. Tarviiko näistä vielä kirjata sinne, hallituksen pöytäkirjaan, vai millä tavalla näitä hoidetaan, jos se on delegoitu, delegoitu se, se, niin se vastuu tässä asiassa? Niin ilman muuta se on syytä jo hallituksen kokouksessa käsitellä. Ja kyllähän kaikki asiat, mitä siellä kokouksessa käsitellään, ne on. on myös suositeltavaa pöytäkirjata. Toihan no yhdistyslakihan ei itsessään, kun se ei niitä hallituksen päätöksentekomenettelyjä mitenkään ole tähän asti määritellyt. Nyt sinne tulee tuo pieni, pieni määritelmä koskien noita ilmankokousta tehtävistä päätöksistä. päätöksistä niin yhdistyslaki, toisin kuin muut yhteisölaitteet ei ole edellyttänyt edes sitä niin kuin hallituksen päätöksenteon pöytäkirjaamista. Mut niin voidaan yleisesti yhdistyskäytännöstä ja, ja yhteisöoikeudellisista oikeusperiaatteista ja myös niin kirjanpito velvollisuuksista jo, jo, johtaa kuitenkin tehdä se johtopäätös, että, että, että käytännössä jokaisen yhdistyksen kuitenkin tulee ne hallituksen päätöksenteko myös pöytäkirjataan. No, tämä liittyy ehkä just siihen enemmänkin noiden jäsen jäsen ää, ää hakemusten ja eroilmoitusten vastaanottamiseen, jos se, se, niin kun se päätöksenteko mm. tässä asiassa on delegoitu? Mm. Pitääkö se sinne vielä tulla hallituksen jotenkin kirjattavaksi vai miten se menee? Ää, ei, ei niitä sitten tarvii enää, sitten kun ne on delegoitu, niin, niin. sen jälkeen enää siellä erikseen päästään, Joo. Jos mä nyt ymmärsin kysymyksen oikein. Joo, kyllä. Sitten Tässä tuli vielä tuosta, missä äsken oli eli hallituksen päätös ilmakokousta, eli täällä mainittiin sähköposti, ja, mutta mitä on sitten, jos on vaikka WhatsApp-keskustelu tai suljettu Facebook-ryhmä, niin käykö nämäkin päätöksentekoon? Jos ne kaikki hallituksen jäsenet saadaan niiden keinoin, keinoin tavoitettua, niin, niin tosiaan mitenkään ei ole niitä välineitä rajoitettu. Hmm, kiitos. Sitten siirrytään noihin ää, liiketoimintaan, Eli täällä kysyttiin, että lasketaanko liiketoiminnaksi pienimuotoinen tuotteiden myynti, joka, jossa liikkuu suurin piirtein pari sataastaan vuodessa? Hmm. Kai liiketoiminnaksi lasketaan kaikki, mikä on ALV-lain mukaan lasketaan liiketoiminnaksi. Periaatteessa, joo, joo mutta tuo on ihan hyvä, kun se ei kuitenkaan niin, kuin, niin, kuin, niin kuin. No, Se ALV-lain sovellettavuus ei tietty, tietty tällain sovellettavuuteen vaikuta siitä huolimatta, vaikka, vaikka ne ALV-velvollisuuden tai rekisteröinti, rekisteröitymisvelvollisuuden rajat ei täyttyisikään pienimuotoisessa myynnissä. Muun käsityksen mukaan, mukaan, jos jotain liiketoiminnan muodossa harjoitetaan, niin, niin silloin tämä ei tule ei tuu sovellettavaksi. että kannattaa sitten miettiä, että onko se, onko se parin sadan liikevaihdolla harjoitettava liiketoiminta sen arvosta, tai voidaanko se. Niin, niin, niin kuin että ne, kannattaa olla, olla muuhun tota niin, silleen tapaus kohtaisesti yhteydessä ja myös kertoa sit vähän tarkemmin, että minkälaisesta kaupunkäämistä tuossa on, ky ky kyse, kyse mistä tuotteista ja niin poispäin, niin voi miettiä. Sitten oli vielä yksi liittyen tähän ää, käytännön asioihin, jos siirrytään tuohon kevyempään tilinpitoon, niin se yhdistyksellä kuitenkin olla noi toiminnan tarkastaja, tarkastajat silloinkin? Mä luulen, että mä tiedän vastauksen, mutta mä ajattelin, että mä heitän tämän, koska toi liitty siihen käytännön asioihin kuitenkin, millä tavalla järjestetään, järjestetään asioita tulevaisuudessa. Juu, ei se, ei se siihen mitään poikkeusta tee, että se toiminnan mm. tarkastaja koskevaan vaan onko se 3.8 pykälä, niin, niin siihen ei mitään muutosta tullut, eli edelleen yhdistyksellä on oltava toiminnan tarkastaja, jollei sillä ole oltava tilintarkastuslain mukais tilintarkastaja. Sitten otetaan ehkä viimeinen vielä, että onko, onko olemassa jotain sellaista säännöstä tai, tai ohjetta sulla antaa, että millaisista, minkä suuruisista ostoista hallitus voi päättää ilman jäsenten tietoa ja onko siihen olemassa mitään sovellusta? Kerro vähän, että missä niissä asioista yleensä kerrotaan jäsenille tai hallituksen jäsenille? No, no, siis, siis, tota, eihän siellä ole yhdistyslain 23 pykälässä. On säädetty, että, että yhdistyksen kokous päättää kiinteän omaisuuden myymisestä ja yhdistyksen toiminnan kannalta merkittävän omaisuuden myymisestä. Et se on ihan yhdistyskohtasta oikeastaan, että mikä tuollaiseksi omaisuudeksi vo, voidaan katsoa. Mutta jos tuommoinen kysymys hallituksessa herä, herää, niin ilman muuta. Ilman muuta aina mä suosittelen, että ennemmin että viedään se sinne yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. Kuitenkin jäsenistö on yhdistyksessä se yleistoimivaltainen elin, jonka, jonka päätettäväksi hallitus voi viedä oikeastaan minkä tahansa, tahansa asian. Et aina jos tuommoinen kysymys herää, herää, niin silloin se on syytä sinne viedä ja sitten voidaan tosiaan niin kuin jossain talous kautta hallintosäännössä määritellään niitä hankintarajoja tarkemmin, mikä sitten helpottaa, helpottaa sitä hallituksen harkintaa siinä, että viekö niitä asioita kokoukseen. Siellä on kyllä edelleenkin tulee kysymyksiä ja mä luulen, että me kerätään Patrick sun kanssa niitä yhteen ja vähän yhteen katsotaan ne teemat, mitkä sieltä tulee, ja etsitään niihin vastauksia, ja lähetetään ne sitten myöskin niin pian kuin mahdollista kaikille webinaarin ilmoittautuneille. Mutta lämmin kiitos Patrick, oli hyvä esitys, ja nyt meillä on kaikilla paremmat tiedot siitä, että kun laki astuu voimaan, oliko se nyt kahdeksas päivä helmikuuta, niin missä sitten mennään yhdistyksissä, ja mitä siellä pitää huomioida. Ja Lämmin kiitos myöskin osallistujille. Oli kyllä tosi mukava olla teidän kanssanne täällä tämä perjantai-aamupäivä yhdistyslain parissa.